אנחנו כבר יודעים קצת מהו משתנה מקרי. בסרטון הזה נראה שמשתנה מקרי מופיע בשתי צורות. יש משתנה מקרי בדיד. ויש משתנה מקרי רציף. משתנים בדידים הם כאלה שיש להם ערך מובהק ומפורש. ניתן כמה דוגמאות לכך בהמשך. פירוש המילה דיסקרטי באנגלית... נפרד או נבדל. יש למילה דיסקרטי פירוש נוסף, שהוא מנומס. אבל אנחנו לא מדברים על משתנה, משתנה מנומס, אלא על משתנה שמקבל ערך מפורש, משתנה בדיד. מולו, משתנה רציף יכול לקבל כל ערך שהוא על פני רצף הערכים אפשרי, והרצף יכול אפילו להיות אינסופי. ערך כלשהו ברצף. אחרי שהגדרנו שני לבוא בואו נבחן מספר משתנים מקריים. ונחשוב יחד אם הם משתנים בדידים או רציפים. נאמר שיש לנו משתנה מקרי X. פירוש שווה אחת. אם בהטלת מטבע הוגנת, מתקבל ראש או אפס אם יוצא זנב. האם זה משתנה מקרי בדיד או משתנה מקרי רציף? ובכן, המשתנה המקרי הזה יכול לקבל ערכים מסוימים בלבד. אחת או אפס. המשתנה הזה הוא גם בר מנהיה. לספור את האפשרויות של הערכים שיכולים להתקבל. זה הראשון וזה השני. ולכן זה בפירוש משתנה בדיד. עוד אחד. נגדיר משתנה Y ששווה ל... המשקל או המסה של בעל חיים כלשהו בגן החיות של ניו אורלינס. ניו אורלינס, המקום בו גדלתי. והוא יהיה משקל של בעל החיים מקרי בניו אורלינס זו. האם זה משתנה מקרי, רציף או בדיד? ובכן, המשקל המדויק, וכדאי שאני אוסיף זאת כאן, המשקל המדויק של בעל חיים או דבר כלשהו, ביקום. זה יכול להיות כל מספר. מי יכול לדעת מה הוא מספר אלקטרונים באובייקט כלשהו ברגע מסוים? מספר מדויק של פרוטונים מולקולות של חיה ברגע מסוים? הנשקל הזה, בגן החיות למשל, יכול להיות קרוב לאפס, לא אפס אבל קרוב, למשל במקרה של נמלה, קרדיט האבק, או אפילו חיידק. והמשקל הזה יכול להגיע עד החיה הכבדה ביותר. למשל פיל. אני לא יודע כמה קילוגרם מפיל שוקל, אולי 3,000 אלפים או יותר. אולי חמשת אני לא באמת יודע מה המשקל פיל של גדול. היה לי מושג. אבל כל חיה יכולה להיות בטווח המשקל הזה. זה לא משתנה בדיד. יכול להיות שמישהו ששוקל בדיוק 123.75921 קילוגרם, וגם זו יכולה להיות מסה לא מדויקת. יתכן שצריך יהיה להיות יותר מדויקים, זה 23701. אני חושב שהבנתם את הרעיון. למרות שזה רצף מוגדר, אפשר כל ערך כאן. זה לא מובהק, לא בדיד. זה בפירוש משתנה רציף. ננסה עוד וואי הוא oh, השנה בתלמיד מקרי נולד. האם זה משתנה מקרי או בדיד? ובכן, זה יכולה להיות שנה ספציפית בדידה. זה יכולה להיות 1992 או 1985, או אולי 2001. יש ערכים מסוימים שמשתנה הזה יכול לקבל. הוא לא יכול לקבל ערך שבין 2000 ל-2001. זה יהיה 2000 או 2001 או 2002. אפשר לספור את הערכים, הם ברעים מנייה. כדאי לציין שברוב המקרים למשתנים בדידים תיה קבוצה סופית של ערכים. אבל זה לא חייב להיות. אפשר גם שאלו יהיו מספרים אינסופיים. מה שקובע הוא שאם בריאי מניה, אפשר לומר זה הערך האפשרי הראשון, זה השני, זה השלישי. ייתכן שהספירה תהיה לעולמים, אך כל עוד אפשר לספור את הערכים האפשריים אלו יהיו משתנים מקריים בדידים. במקרה גנחיות, למשל, לא יכולנו להגיד מה כל האפשרויות יש עשרה ראייה עלו ליספורטם. יכלו them לנסות. זה אולי נסוי מאניין, לנסות נקברות כל הראחים שיכולים לתקבל. תגידו אני רק שניקח F5 נקודה אבל ייתכן כמה ערכים. אולי יש גם f 0.012 נקודה F1 אחד, F5 נקודה יש ערכים. אין שום דרך לספור את כל המיספרים והאפשרים של Mishtaner ציפ. אין שום דרך למנות אותם, ואילו במשתנה מקרי בדיד אפשר לספור. בואו נעשה עוד דוגמה. נניח שהמשתנה Z ודאי תאמרו שאין נמלים בכוכבים אחרים, או שגם אם יש יצורים נמליים הם מוגדרים אחרת. אבל מאין לנו לדעת. אז מספר הנמלים שיבלדו ביקום, אולי כמה נמלים מצאו איזה דרך נדידה כן, מספר הנמלים שיבלדו מחר ביקום זהו משתנה המקרי Z. האם הוא בדיד או רציף? ובכן, שוב, המספר שיכול להתקבל. אפשר לקבל אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, חמישה, קוואדריליון, ואחת נמלים. אפשר ממש לספור את הערכים, הם בדידים. ולכן, גם זה יהיה משתנה מקרי בדיד. זה כיף, לא? בואו נמשיך עוד. לניח משתנה מקרי X. לא הקודם שהיה לנו. נניח ש-X הוא זמן הזכייה המדויק 100 מטר לגברים באולימפיאדה של 2016. הזמן המדויק שלקח למנצח, זה בטח יהיה יוסיין בולט, אבל אולי לא, אז מה נמדuyeק? וולא בחרח זה מה ש אנחנו זה ש אנחנו רואים בשאר奥林匹克. אז מה נמדuyeק? ויהי משתנף מדיד או רציף? וفقם בדרכך שאנחנו אגדרנו זוט, וiszקצר ביותי כי אפשר לומר שזה מדיד, זה יכול להיות שניקודה או that רפילו ד"י ניקודה 58. vou לא יתאמינו שזה כך, כי כי צופים בolympiada, המדידות באמת ב-100 השניה. עד לכאן מגיע הדיוק במדידה. אבל אני מיתקן, כמה זמן בדיוק לוקה על רצ ל הפתיחה ועד קב עמר. וזה יחול לקבל כל ארה, כל ארה ש BEN נומר. אני מניח שמקבלים לידם מירוט אור, אבל זה יחול לקבל כל ארה. נומר כל ארהב בין 5 שניות לשתהמשה שניות. זה יכול להיות כל ארהב להרצף. זה אולי לא יהיה 9.57 נקודה חמישים ושבע שניות, שזה מה שמריא לשון. אבל במציאות הזמן המדויק יכול להיות תישן נקודה חמישמאות שבעים ואחת, אני חושב שאתם הזמן המדויק יכול להיות כל ארהב בהרצף. אם כן, זה משתנה מקרי רציף. עכשיו, מה במקרה שהגדיר את המשתנה כזמן הריצה האולימפי ל מטר גברים? מעוגה למאית השנייה הקרובה. האם זה או בדיד? אני אמחק את זה כאן. זה משתנה בדיד או רציף. ובכן, עכשיו אפשר לספור את הערכים שהמשתנה יכול לקבל. זה יכול להיות 10.56, 9.57, 9.58. אפשר ממש לרשום אותם. במקרה הזה אפשר לספור את הערכים. ואנחנו דנים במשתנה בדיד. אני משחרר אתכם עכשיו, מקווה שזה נתן מוסג להבדל ההבדל בין משתנה מקרי, בדיד ורציף.